Що стосується Криму, то є, вже зараз ми можемо про це говорити, що є частина спортсменів, тренерів, які вирішили для себе, що вони зберігатимуть громадянство України і будуть виступати далі за українську збірну. І, відповідно, ми намагаємося опікуватися їхньою долею і їм допомагати. Є спортсмени, які для себе вирішили, що вони переходять, в даному випадку, в Росію. Керуючись виключно Конституцією Міжнародної Федерації, ми визначили нашу позицію. Вона полягає в наступному. Федерація Росії має сплатити гроші за підготовку цих спортсменів, або спортсмени не матимуть права виступати за Росію протягом трьох років. Розрахунок грошей – Теж прозорий і зрозумілий. Ми е, розрахували по кожному спортсмену, скільки держава витратила. Ми е, поділили ці гроші навпіл. Ми врахуємо, що 50% спортсмени, ну, скажімо так, відпрацювали. Вони виступали на змаганнях, приносили е, славу державі. 50% – це від інвестиції в їхнє майбутнє, бо вони продовжують бути спортсменами. Вони готувалися за ці гроші, і от саме ці 50% російська федерація має компенсувати. Ми для себе вирішили, що Федерація легкої атлетики України в разі отримання таких грошей витратить їх виключно на підготовку атлетів. Це гроші, які можуть бути спрямовані виключно на потреби атлетів, які залишилися тут, незважаючи на всі складнощі, з якими вони стикаються. Uh, і ми маємо їх підтримувати. Вітіскоп спортивне відео.